Γεια σα, είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζής, δημιουργός του blog networkpablamarketing.gr και συγγραφέας του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Marketing. Αυτό είναι το 28ο βίντεο και σήμερα θα μιλήσουμε για τα χρήματα. Λεφτά, λεφτά, λεφτά, λεφτά, Και συγκεκριμένα θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σα μερικέ ιδέε σχετικά με την αποταμίευση. Μαζί μα θα τα πάρουμε! Δεν μου περισσέχουν καν να βγάλω το μήνα! Ναι, ναι, και εγώ βάζω κάποια χρήματα στην άκρη κάθε τόσο. Αυτέ είναι κάποιε από τι φράσει και τι απαντήσει που δέχουμε συνήθω όταν μιλάω με κάποιους για την ιδέα τη αποταμίευσης και του να βάζουμε στην άκρη το 10% του εισοδήματό μα. Κάποια στιγμή, το 2003, νομίζω ήταν, ήμουν στη Χαλική σε ένα συνέδριο και σε ένα διάλειμμα του συνεδρίου με πλησίασε ένα ε, πετυχημένο συνεργάτη τη εταιρεία που συνεργαζόμουν τότε και τον οποίο σεβόμουν πολύ, ο Θέμη ο και χωρί κάποιο ιδιαίτερο λόγο άρχισε να μου μιλάει για την ιδέα. Τη αποταμίευση και άρχισα να μου εξηγήσω ότι χρειάζεται να βάζω στην άκρη το 10% από ό,τι κερδίζω, το οποίο δεν θα πρέπει να το πειράζω ποτέ και για κανένα λόγο. Και μου έκανε εντύπωση που ήρθε και η συζήτηση μου μιλώντα μου για αυτή την ιδέα, γιατί ήταν σαν να ήξερα ακριβώ τι χρειαζόμουν να ακούσω εκείνη τη στιγμή, σε εκείνη τη φάση τη ζωή μου. Από τότε άρχισα να εξερευνώ όλο και περισσότερο αυτή την ιδέα τη αποταμίευση και άρχισα να μελετάω και να εφαρμόζω κάποιε ιδέε. Ε, σαν αυτήν, του να βάζω το 10% στην άκρη από ό,τι κερδίζω. Η συμβουλή του Θέμη ήταν ουσιαστικά η αρχή για να αποκτήσω αυτή την τόσο πολύ σημαντική συνήθεια. Αργότερα, μελετώντα περισσότερο το θέμα και ακούγοντα και κάποιου από του μεντορέ μου να μιλάνε για αυτήν την ιδέα, όπω ο Jim Rohn και ο Brian Tracy, έμαθα και πολλά άλλα πράγματα σχετικά με το κομμάτι τη αποταμίευση. Ο Jim Rohn έλεγε ότι ο στόχο είναι, ξεκινώντα με το 10%, να μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο ώστε να βάζει στην άκρη. Το 90% του εισοδήματό σου. Και κάποιο μπορεί να σκεφτεί, Το 90% καλά τρελό είσαι, πώ θα ζήσω με το 10%. Ναι, αν κερδίζει 500 ευρώ το μήνα, είναι δύσκολο να ζήσει με το 10% με 50 ευρώ το μήνα. Αν όμω κερδίζει 20-30.000 ευρώ το μήνα, τότε μπορεί να ζήσει με 2-3.000 ευρώ το μήνα. Επίση, πολλοί θα πούν, Δεν μπορώ να βάλω στην άκρη το 10%, γιατί βγάζω πολύ λίγα χρήματα κάθε μήνα ή τα χρήματα που βγάζω δεν φτάνουν για να καλύψω καν τι υποχρεώσει μου. Ο Brian Tracy έλεγε ότι αν στην αρχή νομίζει ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει με το 10%, μπορεί να ξεκινήσει μόνο με το 1%. Δηλαδή, αν κερδίζει 1000 ευρώ το μήνα, σίγουρα μπορούσε να βάλει στην άκρη 10, 10 ευρώ έτσι, κάθε μήνα, τουλάχιστον για τους πρώτους 2-3 μήνες. Και μόλις συνηθίσεις να ζεις με 10 ευρώ λιγότερα, μπορείς να πας στο 2-5% στο 5 και να βάζει στην άκρη 50 ευρώ από τα 1000, δηλαδή να ζεις με 950 ευρώ. Και ίσως μετά από έναν χρόνο να φτάσει να αποταμιεύεις 100 το μήνα από τα 1000. Η ιδέα όμως είναι ότι πρώτα θα βάζει στην άκρη το 10% και μετά θα πληρώνει όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, πρώτα θα πληρώνει τον εαυτό σου και μετά το ενοικιό σου, το ρεύμα σου, το τηλέφωνό σου, το νερό σου, τα τρόφιμα ή οτιδήποτε άλλο. Όχι πρώτα ξοδεύει και μετά να βάζει στο τέλο του μήνα ότι περισσέψει. Κάνοντα το αυτό λοιπόν, αρχίζει να δημιουργεί ένα ποσό χρημάτων, τα οποία είναι ουσιαστικά η περιουσία σου. Αρχίζει να συγκεντρώνει χρήματα. Αν το 10% είναι 100 ευρώ το μήνα, αυτό είναι 1.200 ευρώ το χρόνο ή 12.000 ευρώ σε 10 χρόνια. Δηλαδή για κάποιον που δουλεύει από τα 25 μέχρι τα 50 του, θα μπορούσε να έχει βάλει στην άκρη τουλάχιστον 30.000 ευρώ. Και ξέρω ότι οι περισσότεροι που είναι 50 χρονών δεν έχουν στην άκρη 30.000 ευρώ. Τώρα, η ιδέα της αποταμιεύση δεν είναι απλά το 10% από το εισόδημά μας, είναι επίση και το 50% από οποιαδήποτε αύξηση έχει στο εισόδημά σου. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή κάποιο κερδίζει 1000 ευρώ το μήνα και βάζει στην άκρη 100 ευρώ, αν για κάποιο λόγο το εισόδημά του αυξηθεί στα 1200 ευρώ, δηλαδή κατά 200 ευρώ, δεν θα βάζει στην άκρη 120, αλλά θα βάζει τα 100 που έβαζε πριν, συν 100 από την αύξηση των 200. Άρα θα βάζει στην άκρη 200 ευρώ το μήνα. Οι περισσότεροι όταν παίρνουν μια αύξηση λένε: Α, ωραία, έχω 200 ευρώ έξτρα, α παραπάνω για τηλεόραση με δόσει. Από τα 1200 ευρώ όμω, θα υποθέσουμε ότι τα 200 θα πηγαίνουν στην αποταμίευση και θα μπορούμε να βελτιώσουμε το επίπεδο ζωή μα κατά 100 ευρώ. Γιατί πριν ζούσαμε με 900, τώρα θα ζούμε με 1000 ευρώ. Επίση, όταν αναβάλουμε δώρα με χρηματική μορφή, μπορούμε να βάζουμε όλα στην άκρη ή να βάζουμε το 50%. Από μικρά έχω μάθει στα παιδιά μου την ιδέα τη αποταμίευση, να βάζουν χρήματα στην άκρη και βασικά το χαρτζηλίκι του το παίρνουν με παρακράτηση. Ο Δημήτρη που τώρα είναι 12 χρονών, από μικρό παίρνει χαρτζηλίκι, τώρα παίρνει βασικά 50 λεπτά. Την εβδομάδα για κάθε χρόνο ηλικία, άρα τώρα παίρνει 6 ευρώ την εβδομάδα. Αλλά τα καθαρά είναι 4 ευρώ και 20 λεπτά. Γιατί η αποταμίευσή του είναι 30% και όχι 10. Επίση, όταν μαζεύει δώρα, λεφτά από δώρα ή από κάρτα ή κάτι τέτοιο, ξέρω ότι τα μισά θα μπουν στον κουμπαρά του και τα υπόλοιπα είναι δικά του για να τα διαχειριστεί. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ καλό και συνετό στη διαχείριση των χρημάτων του. Το δικτυακό marketing δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον να κερδίσει ένα μικρό ή ένα μεγάλο έξτρα εισόδημα. Αν εφαρμόσετε αυτή την αρχή τη αποταμίευση, τότε θα μπορέσει να ξεκινήσετε να χτίζετε ένα κομπόδεμα, κάποια χρήματα, το οποίο θα σα δώσει μια τρομερή αίσθηση ασφάλεια. Γιατί το να έχετε 5 ή 10 ή 30.000 ευρώ στην άκρη, πρώτον σα δίνει μια αίσθηση ασφάλεια και σιγουριάς και δεύτερον αρχίζει να προσελκύει περισσότερα χρήματα σε εσά. Όταν μου είχε πει ο Θέμη για το 10%, του είπα, μα σχεδόν όσα κερδίζω αυτή τη στιγμή τα ξοδεύω. Πώ θα μπορούσα να το κάνω αυτό, Και μου είπε ότι όταν το κάνει αυτό, ω διαμαγεία, θα δει ότι θα βρίσκονται ευκαιρίε και θα έχονται περισσότερα χρήματα σε εσένα. Έχετε ακούσει τη φράση που λέει: Τα λεφτά πηγαίνουν στα λεφτά. Ξεκινώντα τη συνήθεια τη αποταμίευση, αρχίζει να δημιουργείτε αυτή την ενέργεια και σε εσά. Ξεκινήστε λοιπόν να αποταμιεύετε το 10% όσων κερδίζετε, πληρώνοντα πρώτα τον εαυτό σα και μην πειράξετε τα χρήματα αυτά, ό,τι και να γίνει. Μα αν χαλάσετε το μου, όχι. Αν θέλω να πάω διακοπές, όχι, για κανένα λόγο. Απλά αρχίστε να μαζεύετε χρήματα. Θα δείτε μαγικά πράγματα να συμβαίνουν. Επίσης, αποταμιεύστε το 50% από οποιαδήποτε αύξηση στο εισόδημά σας και βελτιώστε την ποιότητα της ζωής σας με το υπόλοιπο 50% που μένει. Αποταμιέψτε το 50% ή το 100% από δώρα που λαμβάνετε από συγγενείς και φίλους ή γενικότερα με χρηματική μορφή και διδάξτε αυτή την συνήθεια, αυτή την ιδέα στα παιδιά σα, στου συνεργάτε σα, στου φίλου σα και σε άλλου ανθρώπου. Ένα βιβλίο που θα σα δώσει μια πολύ καλή ανάλυση αυτή τη ιδέας, μέσα από μια πολύ όμορφη ιστορία, είναι το βιβλίο Ο Πλουσιότερο Άνθρωπο βαβυλώνας» του George S. Clayson. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο με πολύ πρακτικέ και εφαρμόσιμες ιδέε και σα το προτείνω να το διαβάσετε. Αυτό ήταν, ελπίζω να βρήκατε χρήσιμη τη σημερινή ιδέα σχετικά με την αποταμίευση. Εσεί τι ιδέε έχετε και εφαρμόζετε σχετικά. Με την αποταμίευση και τη συγκέντρωση πλούσου. Αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο, είτε το βλέπετε στο blog μου network-marketing.gr ή στο Facebook ή στο κανάλι μου στο YouTube. Και επίση μοιραστείτε το και με άλλα άτομα που πιστεύετε ότι χρειάζεται να ακούσουν ή να ξανακούσουν για την ιδέα τη αποταμίευσης. Κάντε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube πατώντα το κόκκινο κουμπί ώστε να ανεβάσετε κάθε νέο βίντεο μόλι το ανεβάζω. Κάντε πράξη στη σημερινή συμβουλή, αρχίστε να βάζετε κάποια χρήματα στην άκρη. Και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας!